ياخو يا حنا عند فينك في النيفو طلعنا لبار تيكي طاكا الاكس اكس بوين باصيلو لبال خبي فونك مايشقاش راح نجيبو لبون تلقاني مازل حاكم تيكي على با. بار ما كاش مرايا قوى على بيها ما جابوش خبار ما من الحلوه كيت سماط راح يروح سار. تما هذو ما تما انطارك راك تشوفهم كبار, لا في جابلي ربي راك مزومي بزاف, الحومة ظلمة معليش كيما جات نقابلها, قاع جا نهار نحوسو الموني ألو بابلو, في حيت الزنقة مكتوبة ألجيري فاظ اللاص, comparison مع الحديد بين طار ميزو بلا ما نديرلك ديسان لي رحمة ولا, غير قراها كون خفيف انفاسي طفلو ما تجيش البحري, سيري هيج خليه قابلة, و السيفي لاح يولي مين مساهر ما نملو واذا طحليل واذا طحليل لازم نطلع السالف باش نطلع المورا درح سلعه الملوك يبانو عيني حمورا بيسكو في التاريخ وحيبقى اسطوره واني حاكم قاعد سلمي عيني ماشيخ دورا البوزي ديرو في سحور حرفو مامس صوراك طلاق داير ربي في قلبك روحو ما تشوف موراك توما تعاش قول حديد احنا نعشقو فوت دولار ماريا كانت كين كي دوكا ولا تموراك دراسي ما طار ديكولينا خلي باتار احنا مافيناش بيني فيش تعلم صغير جمل بولينا لعبوا لاطاك ندولي فينال دير في دي القايم و نفوتو باساج واذا طاح الليل ما ولي ناساج نافي في نهار و دراهم ناسال خصني كابا اوزاي و خصني ماساج اوزي نسار بلار ما نفوتش فلاتيلي من داك ندور لا منامي فراسي انتيلو ما نقولكش اعطيلي تفونا الفيلا رانا معاك يا لنا نوتيلا واذا طاح الليل تشوف البوردل تولي ناوي واذا واذا